احبابنا لي يوم ولا نحييكم وما كنتوا اليوم تحلقو فطاني قلت لكم واحد الدوجو يدخل دخل مع نص النا بريميدي ت وانا ما كنتش قاعد مكتفلاهي حتى دروك جيت باش نكون فيديو عليكم المهم دخل هذا الموتيف هذا خدمه بالشعره معمر بالحجره ما معمر بالحجره شارجي بالحجره خدمة بالشعره دوبل كلوش تحت سافينيسور كلشي خدمه ما شاء الله فيه ستاتي الكولا كاين كولار اللي راحوا كاين الكولا واحد تجاره كما هو اوبرجي هذا اوبرجي هذا دار دا خمسمائه وتسعين كما هو تركم دبلو كلوش تحت اوبرجي كولا جديده دخلت كولا جديده في القطار ما شاء الله هاي في القريب شوف ما شاء الله راحوا الكدايره كولا جديده المهم خدما لافينيسيون خدمة شارجي بالحجره هذا في النوار عاود، إيرا مسقسو على كل نوار هاي دخلت، هدا خمسميا دخل خمسين راه باقي زوج حبات توالا، باقي في الفا، و في اللون وفيه هذا فيه هدا فيه بلون ويك هدا خمسميا و دبل كلوش بالحجره بالشعره، هذا دار 590 موتي تسعين، عاود موتي زاوج تانيك شباب بزاف هذا رمضان مدام، تانيك هو بالشعره الحجره المهم كنت عارفوا البيضاء البضاعه لي موالفين يشروها لينا راهم يعرفو البضاعه هاذي كي دايره، جديد تانيك في هذا، عاود شوفي ما شاء الله هاذ الكولا هذه جايه لحميه، يا را هاذ الكولا شباب بزاف، تانيك هذا خمسميه وتسعين. فيها نوار نوار ثاني ليك عاود مين ستات عليك ولا يلبس حتى 3 اكس ال يلبس القرونطاي 3 اكس ال يلبسها هذا بلوغوا مين وين طوب حاجه خدمه شابه راه شابه في اللبسه يجي شباب بزاف وفيه الكرولا أنا عاود الكرولا شباب تانيك. لا كولال دوموندي بزاف الكرولا ميي 파تاجيون لا فيديو ماكسيمو 3 بياس هادو شاء الله تدخل في الليل 3 تاع الصباح تكون كاينه والبرزاج حييكم كامل ما كنتو والسلام عليكم